Skupina prostovoljcev je v organizaciji Zavoda Mepi ter v sodelovanju z lokalno skupnostjo v Bohenju in javnim zavodom Triglovski narodni park pomagala pri urejanju okolice v bohinju. Zaradi vetrolama, ki je postošil v decembra 2017, so bila nameč nekatera območja težko dostopna in celo nevarna. Preko 70 prostovoljcev iz vrst Zavod za gluhe in naglušne Ljubljana in farmaceutskega podjetja Glaxo, Smitljan in Mepija je v skupni akciji urejo okolico ter pohodniške poti. Na severni obali Bohinskega jezera smo prostovoljci pri Govicu odstrnevali padlo drevja pohodniške poti in uredili prehodnost. V zalivu Naklova glava smo odstrnevali na plavine in smeti, na delovišču Vurančkojca, smo odstrnevali vejevje in kameni na Pašnikih, ob koritih motnice pa urejali pot, ki je bila potrebna obnove. Zdaj smo tukaj pred močno turistično sezono, vemo, da je želansko leto mankal delovcev v turizmu, Ne, in v bistvu mogoče nas bojo potem take akcije rešile, da bomo lahko, a ne, očistili okolico in hkrati se vede, a ne, tudi dvignol neko družbeno in okoljsko zavest, med prebivalci na Tisti ki še niso se poiskusili, v takih dejavnosti, da se mogoče poiskusijo, ne, ker dejansko, a ne, tukaj gre ne samo za neko korisno upravljeno delo, a ne, ampak gre tudi za v bistvu en socialen vidik, ne, za druženje, Ljudje se bolj sprostijo, mogoče se tudi kolegi bolj spoznajo nekje v naravi, ki imajo neko nalogo skupaj za upravd, je popolnoma drugačna, kot jo imajo pa na delovnem mesto. Družbena odgovornost podjetij ima več oblik. če predstavlja le sponsorstvo in donacije, ti časi so mimo. Med pristopi, ki se vedno bolj uveljavljajo, je zagotovo korporativno prostovoljstvo. Za podjetje GSK to ni prva akcija korporativnega prostovoljstva, ampak to poteka že kar nekaj let vsodovanje z mep Po beseda GSK, z oranžnim dnem, ne pridobijo le lokalne skupnosti, ampak tudi zaposleni. Na eni strani spoznavajo drugačne strani življenja, razveseljuje pomoči potrebne in tudi sami gradijo na razumevanju. In meni se definitivno zdi pomembno, da podjetje kaže svoje vrednote, konc koncev imamo mi več različnih vrednot, med njim je tudi trust za in konec koncev moramo družbi tudi pokazati, da Smo tukaj kot neka firma na dolgi rok in da pač želimo vzpostaviti neko zaupanje tako do družbe kot uh, do ljudi. In zato se mi je to zelo pomembno, imamo pa več različnih akcij, tako da imamo neke globalne programe, na kjer se lahko zaposleni prijavimo. V sklopu volonterstva imamo te Orange day -e, kjer imamo potem enodnevne um, te razne akcije. To je um, absolutely fantastic experience you know we we in slovenia we get to experience Triglau national park many times as uh, you know sportsmen or tourists and we come and enjoy the scenario and today gsk has decided Uh, to come over and actually contribute with, with a day of volunteering work. I think the people are feeling tremendously energetic. Um, they, they certainly appreciate contributing and giving back to the National Park as well. And uh, it's just a fantastic way for us to show our true values uh, together, both the consumer arm and the farmer the the, the um, body. And it's absolutely the kind of experience that we look forward to every time with, uh, with Mepi as well. Akcija pa med drugim predstavlja tudi korak približevanja programa Mepi mladim posebnimi potrebami, ki so šolajo v okviru zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. Pomagamo, um, rešujemo naravo, oziroma pomagamo očistiti um, potko za sprehajalce. Uh, ne pomagam prvič pri prostovoljnih organizacijah, uh, sem že velikokrat pomagala pri čistilnih akcijah, pri tabornikih, tako da sem zelo aktivna. Je ja, ful je fajn, pomagamo drugim ljudem, da oni tega več ne morejo. Pa pomagamo v narodnemu parku, Da, on do, da mi dobroči smo. Mislim, da je ta vidik solidarnosti, recimo da postopoma izginja iz slovenskega prostora. Postavimo zelo individualistična družba, kjer zasledujemo izključno samo svoje lastne interese in To sodelovanje, prispevati nekaj k javnemu dobru, je pravzaprav poslanstvo ja, tudi našega, nas kot upravljavca zavarovanega območja. Kar bi izpostavila, da je bilo danes zelo dobro, je bilo to, da so bili zelo med sabo povezani in skupinsko delo se je res pokazalo, dobro razumevanje, vsi so želeli prav to nalogo tudi pomagati v bistvu Triglavskemu narodnom parku k temu, da Smo ga polepšali tudi za turiste, ne samo za naslovence. Moje menejo idealno prostovolno delo je, da um, nekaj res upravlja s srcem in da pri tem neizmerno uživaš. Meni je definitivno najbolj to, da imam hands on experience. Se pravi, to, kar je bilo danes, da dejansko gremo in da skupaj nekaj naredimo, ker imaš res dejansko tisti feedback, vidiš, kaj si naredil, dobro se družeš, dobro občutek je, povežeš vse hkrati malce sodelavci, ker Konec koncev v službi imamo pač te profesionalne odnose, tukaj se pa vidimo še malo kot ljudi. Poleg tega imamo pa še možnost vidati tudi druge skupine ljudi in pač potem še nima pomagamo in potem konec koncev uh, se mi zdi, da s tem naredimo tudi nekaj uh, neki zase in tudi za njih. Zmeri greš iz teh dogodkov energije in si rečeš, da bom nekaj sodeloval, pa bom malo pozabeš na to, ampak glede na to, da imamo to dolgoročno sodelovanje vsako leto, verjamem da bomo zdaj se tudi v večji skupinah odločili. Tako da ful, ful bi bilo, da bi se mogoče tako par sodelavcev skupaj izbralo, pa se rekli, gremo, bomo nekaj pomagati. O, gremo nekaj sodelovati in potem je veliko lažje, da, da se en sam človek spravi na to zadevo. Da, da si pomagal, da si del tega, da si, da si um, res vreden, da si, in je, to je tako edinstven občutek, ki se ga res težko opiše. Te prostovoljne uh, akcije mi res pomagajo, saj bom, ko bom odrasla, bom pomagala živalim ljudem, naravi, rastlinam In to, si, in to želim doseči v življenju in to bom, s tem se bom ukvarjala, ko bom velika. Mepjevci smo z javnim zavodom Triglavski narodni park sodelovali prvič. Zaradi zelo uspešne akcije pa smo oboji zainteresirani, da se vzpostavi trajno sodelovanje.